studiet frit at de var til dig beskid. det var til en fest i sydens lø først vi så besikre It's good. Det være ret og verden fri I årene mm -hmm. før pandemi mm Hvert -hmm. år stod klart Første afligt Var positiv på kvalitet Og selves pligt Der Der, var. der sang og sin tekst, der bender de der seks. Der backstage buket tre og stolt der bærer dragen med dit skuld Der står sku var klar men mærkede energien fra i publikum med øl, der sang sæt hellere den revy gang. men verden er kold og studiet hård og tid